Marina Eklund heter jag och jag jobbar då som huvudprojektledare som en del av min tjänst för nya coa här. Jag har även andra uppdrag men som ni förstår så kanske de får stryka lite grann på foten för det här tar ganska mycket av vår tid. Det är säkert bekant för er då. Och vi har ju som sagt var ett enda gemensamt bibliotek. 14 kommuner med ganska långa avstånd men vi har alltså en gemensam samarbetsavtal, vi har gemensam katalog, vi har gemensamma låneregler och vi har direktiv för våra uppdrag och ansvar i det så att det är ganska enkelt när vi har precis samma och jobbar efter samma direktiv allihopa och man får välja fritt vilket bibliotek man ska låna och hämta och det kanske ni också har i många Många kommuner eller många samarbeten. Vi har gemensamt bibliotekskort också. Då. Vi är, Regionbiblioteket är avtalsägare för det här biblioteksdatasystemet. Och det blev med acklamation bland alla chefer att vi vill att ni på Regionbiblioteket tar hand om det här. Men det är ju kommunerna med sina egna så att säga, styrdokument som ändå jobbar med det här. Och tar besluten om vi stöttar från Regionbiblioteket. Vi har 175, cirka 175 medarbetare. Vi har ungefär 2,5 miljoner lån per år. 360 000 katalogposter. 1,4 miljoner exemplarsposter. Och Den största kommunen är ju som bekant kanske Luleå och den minsta i befolkningsmänder. Arjeplog. lule ungefär 80 000 och Arjeplog 2700. Så ett samarbete tar ju och ger betydligt mer när vi har den här ja, förhållningssättet med varandra. Varför visar jag den här bilden då? Jo, därför att vi vill ta, ta tillvara varandras kompetenser och resurser och möjligheter ja, och behov på ett fördelaktigt sätt. Så när vi skulle göra vårt nya, eller sätta igång vårt nya system så byggde vi faktiskt upp. och Varje kommun fick lämna ifrån sig 250 000 kronor, så det var 3,5 miljoner. Vi anställde projektledare då på halvtid. Och där plockade vi det från Övertorne. Vi hade samordnare för portalen, för vi gjorde upphandling för portal strax efter. Själva systemet hämtar vi från Luleå. Vi har projektledare på medier och kommunikation tar vi från oss på Regionbiblioteket och även då i katalogen. Och, eh, I arbetsgrupperna har vi hämtat personer. Så vi har personer i stort sett från samtliga kommuner som ingår i det här arbetet. Och det tycker vi visar även på en styrka att det finns bra kompetens runt om i våra kommuner. Då. Vi tillsatte en styrgrupp för nya system där sex av länets 14 eller det är 18 chefer totalt med sex av dem ingår i den och så har vi tre då från Regionbiblioteket. Och Det är så kallat min styrgrupp som jag går till när vi har samtal med leverantörer, vi har samtal med bibliotekschefer, så tar jag ju det här i styrgruppen. Då. Man kan ju säga att 90 nästan. jag skulle jobba 50% med det här, men det är uppe i 90% faktiskt nu då. Mm. Ja, jag tog hela den här bilden så att ni ska få se hela sammanhanget. Jag byggde inte upp den stegvis utan vi jobbade så här att vi började med att mobilisera oss, koordinera oss och snart är vi i förvaltning. Vi började med att vi gjorde en omvärldsanalys och då ser ni att vi började redan hösten 2019 och lyssnade av olika dobblibrättsdata-systems informationer till oss. Då. Men det stod ganska klart att våra bibliotekschefer ville ha molntjänst och komma ifrån axiell så snabbt som möjligt. Och i och med att det är cheferna som har det här ansvaret så gick vi ju på den biten. Så visst blev det ju så att det blev lite besvikelse på olika delar då eller olika ställen. Men vi gjorde också så att vi mobiliserade runt omkring olika lösningar. Vad var plus? Vad var minus? Vi ställde dem mot varandra. Bibliotekscheferna fick ta, ja, berätta hur de upplevde då sen vi hade då och då. Det slutade ju som sagt vara att det blev en... En måltjänst. Då, då börjar vi jobba med styrningen och finansieringen och det nämner som sagt var 250 000 per kommun som ligger hos kommunerna och vi tar in alltså eh, ja, det som ska betalas och så fakturerar vi kommunerna och då har de en särskild kod för det här. Då. Vi eh, kände ju då att vi måste ha en bra styrning och då hade vi ju redan byggt upp den här arbetsfördelningssystemet mellan oss så det var ganska lätt att börja sedan plocka kompetenser då in i samarbetet. Och vet ni, här har vi en kommun som har erbjudit 100% procent för en systemkompetens, En annan kommun som sitter här måste vi nästan få säga Arjeplog som har fått nämna ifrån sen halvtid trots att de är den minsta kommunen är inte det fantastiskt. För att visa på att det här gör vi tillsammans. En tredje kommun, 10 procent. Men sen köpte vi in jättegod kompetens också. Och det var ju särskilt när vi kom till upphandling. Och eh, där är vi jättestolta för vår upphandling. För att vi tittar ju den konstant när vi nu jobbar mot leverantör och så. att vi följer den till punkt och pricka Och vi har då samarbete med vår upphandlare då på regionen. Då. Vi samverkar ju förstås då med leverantörer och kringutrustningsleverantörer och med andra i samarbetet. Då. Och det gör ju att det känns att det blir en ganska stor gemenskap kring det här. Att hitta nu metoder och olika anpassningar är ju också viktigt. Och känna att vi känner oss trygga med det. Ni ska sedan få se lite mer hur vi har jobbat med det. Och snart förhoppningsvis har vi landat med både webb och system. Här gjorde jag en bild när jag fick det här uppdraget. för Jag kommer själv från utbildningsväsendet. Och jag har jobbat då, ja, som rektor och sen då på Skolinspektionen som granskare. Och så får jag det här uppdraget och så är det bara en massa massa... Galli Mattias, ursäkta att jag säger så, så ska man försöka lära sig allt det här. Så jag valde att jag börjar rita, skissa upp Oj alla de här orden som säger när vi har våra fina implementeringsmöten och hjälp. Oj, Marina, du måste komma ihåg det. Där. Alltså vad var det nu för någonting och så här? Så det är ju lika många frågetecken som utropstecken och kärnor. Och, och jag har fått jättefin. Jag ska inte säga kunskap. Men vet ni, ni ska få lära er ett nytt ord av mig om ni inte kan det. Jag jobbar efter islagikprincipen. Har ni hört talas om den? Man tar beslut om man löser frågor utan att veta hur egentligen man gjorde. Och visst är det så, då kan jag ju få Marina, nu får du fixa det här och göra det här. Jaha, okej. Okay. Och så tar jag då hjälp av alla duktiga kompetenser i implementeringsgruppen och så går jag ut med ett besked. Jaha, har jag löst det, så tänker jag då. Jag har fått den här jättefina kunskapen fast den är bara på ytan. Ni vet när man kör en bil så vet man att det finns en massa funktioner i bilen men man vet inte hur de fungerar med varann. Men man kör den i alla fall. Så nu kanske det finns något som är felstavat bara för att jag har ut ja. men det kommer en massa, massa input som man lär sig lite grann utan att egentligen veta islagitprincipen. Nå, hur gjorde vi då när vi började? För ni såg vi började med upphandlingen i januari 2021 och vi började jobba med leverantörer i slutet av augusti 2021. Och då bestämde vi att, ja, jag bestämde kan jag ju säga att det här vill vi att det ska vara protokollfört så att det ska vara tryggt för oss Både det också för leverantör och kunna gå tillbaka till. Och det känns ju att vi har fått en, som en slags loggbok över arbetet som sådant. Sen när vi började komma in i december när det skulle gå i skarp drift då hade vi börjat få massor med frågor av våra medarbetare. Så från januari då började jag göra ett nyhetsbrev. Vad är på gång? Vad är det för någonting som leverantören just nu felsöker? Vad väntar vi svar på? så så Det har gått ut ett brev från mig då varje vecka på innehåll och det har nog varit en ganska lösande faktor också att man förstår att det är ett ganska intensivt arbete och det som går bra ena dagen visar sig att vi har hittat en fel logg någonstans nästa dag. Så att vi har fått betydligt större förståelse och inte lika många. Det är inte arga mig men det är ungefär vem har byggt den här kostymen eller vem friserade till det här. och Så, här. så att vi har fått kommunicera runt kring detta. Då. Ja, jag avslutar med att säga har ni några fler frågor så får jag, finns jag här idag och imorgon så får ni gärna ställa dem. Tack för mig. Mm.